هو انت ما غطيتش كده يا ابني انت ما غطيتش معايا؟ لا يا اخروي انت نطيت معايا يا عبد عمك نبيل انت مش كيف انت مش <تصفيق> ما انا, انا في البتاع انا انا في بوتونه مكنبر ومستحلفه له مش اي له مكنبر ليه خليه يشوف بعني ايه اللي ناوي عليه هخليه يخاف من خياله لما اغبي يوم عن عيني كتر خير اني قابلته واستحملته يا قلبي زمان يا زميلي, يا زميلي يا زميلي يا زميلي خلي بالك يا زميلي المستفزة يغفلك يا زميلي <تصفيق> اهلا تركي حبيب قلبي عجتوني والله, والله العظيم عجتوني والله يا ابني انتوا اللي مصبريني على اللعبه دي قلت لك خلي بالك هيغفلك الواد زمان قاطع خلف وكهرباء وميه وكل حاجه لعبت عربيه اربعه ولا اتنين عربيه باثنين مكرانين باثنين طب روح وقف بيها الجسر احنا جايين اهو انا شايفها ربقى عند الجسر يا جدعان والله يتهايق <تصفيق> لي ايه دي الأمي ده في كمين اه بسم الله ما شاء الله <تصفيق> إيه في كمين يا مستفى اقفل بس المايك انت اقفل <تصفيق> المايك بسم الله ما شاء الله ايه ده الله يا حلوة يا أولاد الله <تصفيق> روح روح يتناه بش يتناه بش, تناه بش, تناه. بش تناه. بسم الله ما شاء الله، شوف كده المستفز يكون هناك بالله عليك. يكون عامل لنا كاميرا ولا حاجة، الواد ده مجنون والله ممكن يرمي علينا بصلات. بموت في جنان. أهلاً، إيه ده؟ ده هنا هو المستفز أهو. يا مستفز، يا اسطى. يا مستفز، استنى يا اسطى أنا بحبك يا اسطى. بسم الله ما شاء الله. إيه ده؟ أهلاً. أنا يا حلال من الشغلانة لمت. هو أنتوا عملتوا إيه يا جدعان؟ عملوا كاميرا على. على ملك الكمينات. ملك الكمينات؟ اقفل إيه يا اسطى المايك اقفل المايك يا اسطى استقبل المشاكل بالله عليك اقفل المايك ده ازاي ده ايه ده يا جدعان اعتبرهم واحد... طلابك ريحت بس روح بس اقف روح اقف هناك روح اقف عند دول الجسهم طلابك يا مستفز روح بس عند دول الجس استنى بس كده دي بقى عشان ايه المستفز الحقيقي وصل على هلا هلا لي الشغلانه لا ما تنحد عاملين نفس الكمين اللي انا بعمله لما تيجي تمسكوا قناه اليوتيوب مكاني يا عصام بتبص لي كده ليه يا عصام وعملت تنور الاخضر ما انت اللي استفزتنا عصام جاي تعمل الكمين بتاعي يا اسطى ما كان زمانك عايش وبتعمله معايا بتعمل لي انا كمين يا عصام هادي يا خرطه علمناهم الشحاته سبقونا على الابواب هادي عصام اخرته عصام لعون ابو دي شغلانه يا جدع اللي تخليكوا تسرقوا الفكره بتاعتي يا جدع لا وجاي تطبقها عليا يا اسطى اتعلم يا مستى اتعلم بعد اذنك اتعلم بعد اذنك كمان بتتعمل ازاي اتفرج وتعلم بصليش كده يا عصام يا عم انت بتبصلي كده ليه طيب بكل هدوء بكل هدوء بصي عصام كمان بتتعمل ازاي بص عصام بتفتح الندايه كده وتقمرني البصلايه كده يا عصام وتستنى النتيجه بتاعتها هوب اتنين وقعوا فتح فاتح اللي بعدها على طول ما تستناش تلحم لهم بالكوبري عصام. بص يا عصام هو لسه هيصحيه يا عيني فاكر ان هو هيقدر يصحي. الع الع ده بيبص فوق. انا تروحي تتجنن يا اسطى انتوا فوق. يا اسطى انا هنا يا اسطى انا تحت معاك. الع ده بيبص فوق برضو يا اسطى. ايه تعمى وتكلم انا تحت يا اسطى. يبص <تص> لفوق <تكلم> يبص لفوق يبص لفوق ويبص لفوق وزعمه بيتخانق انا عمال اضرب فيه انا وهو بيبص لفوق برضه مش ملاحظ خالص ان انا هيتعب بص بقى زمي. يا زلمي يلا معايا اثنين قم 50 طلقه فانا قررت اني اتوب توبه صالحه لله واخف من كمان شويه والعب لعب نظيف بقى دبل قم بقى وحركات واحتراف انا عايزك تركز معايا بقى تشوف الاحتراف على اصوله ارمي كوبايه ايوه ماشي ماشي اعمل لك كوبايه شاي ايه ده جميل جميل يا جدعان يا لسه معلن من شويه يا جدعان لسه ده لسه مقرر دقيقتين يا جدعان يا مش عارف انا يا على شغل بعض يا جدعان هو انا توتي يوم ما اكرر ابطل كمين يعملوا لي هم كمين انتوا مش عايزين لعبه انتوا عاوزينها مدعكه <تصفيق> ارجع للمستفز تاني يا <تصفيق> اسطى ناخد بضاعه المستفز <تصفيق> ارجع للبصل تاني يا زميلي تعالوا <تصفيق> والله ما ينفع لعبه في اللعبة دي انا غلطان انا غلطان جايب لكم دبل الغي يا ابن الام ده وغسل مكانه مش البصل طب والله العظيم لو اللي في بالي هما اللي عاملين كمين والله لا هيخلي البصل ينزل على دماغهم زي المطره عشان مش مستفز يا أولاد الزربه اللي يتعمل له كمين انتوا هيطلع هنا ابوكوا بس يا رب ما يطلع اللي في بالي هما اللي عاملين كمين عشان هما كده عايزينها مدعكه بس بص بص ساعدتني جوه عربيتي انا بيبقى ازاي؟ انا عايزك أنا عايزك تسامحني يا اسطى بالله عليك على قطعة الخلف اللي هقطعها لك دلوقتي. بالله عليك اوعى تزعل مني. أنا مين؟ اهلا اهلا تركي حبيبي شلتلك والله العظيم امه والله كنت حاسس. تلك لو اللي في بالي. تعالى تعالى تعالى تعالى تعالى تعالى تعالى اطلع له اطلع له. اطلع له, اطلع له. لسه هترمي سموك، يا عم اطلع له انجز، <تصفيق> أنا شايل لكل واحد كل واحد بصلاة ما تقلوش، كل واحد ياخد مصيبة. ابعد تعالى تعالى يلا اللي بعده تعالى تعالى صحي تعالى صحي صاحبك انجز يلا. <تصفيق> قلتلكوا إنتوا عاوزينها نضحكي، عاوزينها نضحكي كنا نلعب لعبة راكية يا جدعان. عاجبكوا <تصفيق> كده؟ <تصفيق> عجبكم مناظركم أنتم ماشيين تايين كده تعال تعال تعال, تعال <تصفيق> والله كل واحد هيجي ياخد نظيمي خد يا زميلي اتفضل يا حبيبي بس ها يلا الرابع الرابع انجز هو بص هو كل ما واحد يموت التاني بيجي هيظهر دلوقتي ما تقلقش هو هيظهر دلوقتي ها اطلع وبان عليك اهو اهو اه اه اطلع وين عليك الامان؟ تعال تعال تعال حي تعال حيشلك بصلايتك يا عمي. عم تعمل خديني ابنزل قلت لكم بلاش انا انا مجنون. انتوا عاوزينها نضحكك مش قادر انت كل جثة بتقتلها لها كنت موتني كنا نلعب انت للرزيلة الله والله كل واحد